Що, бач, тріснуло та і все, тріснуло і, і взривало, казалось, що все наді мною, що це наді мною щось, чуть не впав, бо бризкав, ну якраз поправляв цей свій ранець, ранець з ядохимікатами. Лікар, я лікарець. А ви тут працюєте, так? Ми тут працюємо. Я лікар, але в кабінет не можна добратися, бо. Як працювати? Ну, дозволять, заходить, тим час дозволить і виходить. Дозволить заходить. зайти в кабінет, то ми тоді піднімемо, піднімемо, забору, десь, десь пристроїмося. Що я можу думати? Що я можу думати? Я українець. Я знав, що це лі. Я добре знаю, що таке. Я добре знаю. Я знаю, що це таке. Я добре знаю, як перечує, і чого таке. Як бабахнуло, в мене у віранді чотири стекла вилетіло. Такий гул, потім тільки взрив такий. Аж хата в мене задвихтіла. Ну, слав, я кажу, слава Богу, хата ціла. Ну, тут наробили вони.